مرحبا حبايب شلونكم ان شاء الله صحة بخير طبعا اليوم جيتكم فلوق جديد و اليوم راح نشوفكم الغابة الوطنية هاي وراي حديقة وطنية الي بس هنا يلا تعالوا خنشوفك <تصفيق> <تصفيق> صفاء الغابة الوطنية صايره عبارة عن متنفس كلش حلو وبي أيضا حديقة حيوانات شوف هاي الأشجار مالتها الأشجار الصيفية الساحلية نخل بس مو نخل تمر هاي النخلة ما أعرف هانيش هي كلش حلو خضار كبيرة هي شبيه بحيث إنت على يعني على على على منطقة ثانية بصفها مننا أنا البرلمان اليوناني هذا طبعا راح أسألكم غير جزء أشوفكم البرلمان والجند المجهول صاره بها عباره عن متاهات جوا وفرع نشوف هذا الفرع هاي شمال حديقه الوطنيه اللي باس هنا يعني نقدر نقول على حال الزوراء بس الفرق شاسع بين الزور وبين هاي. يعني هاي من نقول عليها متنفس متنفس حقيقي. طبعا من المنظر يعني مناظر حيل حلوه واصوات العصافير مناظر خلابه تسمعون نغمات عجيبه غريبه من تغريدات الطيور طيب هنا طيور أشكال عدم عدم ببغاء عدم هنا حديقة حيوانات وعندهم هنا ببغاءات بس أشوفكم يعني يجون طيب هنا هنا كل شيء مزروع شوف هاي, هاي رارنج أشجار رارنج عندهم الحلو يعني هنا من يزرعون جزر الرنج الفكره هي ان هم ماكل طبعا الرنج الرنج هنا يتلف ويا ما ياكلون وما شيء برتقال مر بس الفكره من شنو انه مثلا الخضره خضار ازرع خضار يعجب لي يعجب عني الغبره نحن الحرامات يعني انقطع عندنا الرنج يعني انصح اللي بالعراق خلي كثرون من زراعه الاشجار خاصه عندنا يعني هسه عندنا عندنا منظمات خيرية يريدون يحاولون عود العراق إلى أخضر بسكت الله وترجع الحياة خضرة خلي كفرون تدرون همات يعني شنو بالشوارع عندهم زراعة الأورنج وزراعة الليمون يعني الليمون نمشون قطع بالشارع والله العظيم يعني يعني شغلات الخضراء يعني شوارعهم تشوفوها كلها خضراء خبل وأشجار حلوة وهذا ليش من يجي وقت القداح مالتها ريحتها تخبل من التقدّح تطلع ورق أيام الربيع شوف هذا نخل عندهم نخل هذا نخل نخله يتحمل تحمل تمر السعب عادة غير عندهم نخل تمر أشكال أولهم كل شي عندهم طبعاً يعني هاي يعني ذاك اليوم افتر الله يعني اجي وقت اسمه كانت شتة اجي السندي هم بالشارع مزروع سندي ومشو اقطع ولا يحكون وياك ولا يستحون ولا يعني اماتهم أم يعني ما يقولوا لك انه يعني شنو هذا وش يسوي هم يقولوا لك قطع ايش تسوي يسوي, يسوي حر ليش شجرة مزروعة مزروعة بالشارع فواحد يعني يعني يتمتع بهاي الشارع هم قلت, لك قلت لكم يعني هو الرانج ما يقطع يعني احنا مثلا احنا مثلا سوينا زلاطة تونا طيب فد زينة تحتاج رارنج أتمشى تمشي للشارع روح اقطع لي رارنج وارجع هم ما ياكلوا يسموه برتقال مر طبعا هاي الحديقة كلش بيها بيها حديقة حيوانات هسه شوفكم وفيها وبيها همات شسمه منطقة مال العاب وصايرة متنفس وهمات مكان للعشاق مكان هادئ واحد يجي هنا يفرغ همومه يفرغ الطاقة السلبية اللي فيه هاي غرفه ما ادري يعني من ايش يعني من ورا كورونا هي حتى حقيقه كانت مغلقه من ورا كورونا بس فتحوها بس يفتحوا من الغرف الان ميرجون يعني يصير يعني تزاحم والله ما ادري من هم من الاساطير والخدام اسمه يونس ميناردوس غريبة. ماهم يعني غريبة نرجع على أطباع اليونانيين أطباع اليونانيين جداً حلوة أسواقهم أسواق شعبية حلوة وواسعة مثل, يعني مثل العراق يعني هواي عندهم أسواق وأماكن حالة, حال يعني حالة حال الشورجة أنا عندي يعني عندي فيديوهات شفتوها شلون اسواق شعبيه وحلوه هذا على العراق يعني بالضبط ماكو اي فرق عنها يعني اطباقهم عن يعني عن الاطباق الشرقيه ماكو اي فرق عنها لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يوصلك كل شيء جديد. مريد الدعم لا تنسون الدعم هواي. شاركون المقطع إذا عجبكم وشاركون المقطع. سووا شير. شوف هذا إن أنا كبا كله كلها رأرنج شلون واقع يرجع، رارنش كله واقع يرجع، ما حد يشيله. هاي تجي, يعني تجي فتره يصير أسود، ويعفن ويروح ماكو، ولا يتقبون عليه. وهي حتى على هاي الطريقة هي قامت تتكاثر الأشجار من واحدة. تنزرع شجرة ورا شجرة. هاي جن على باب ثاني. طبعا عبارة عن متاهة ورا واحد يتيم فيه اتمنى ان يعجبكم المقطع ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس شوف هذا المكان جميلة تمرين وممر بعد احلى من ذاك المرة لان يعني كلها اخضر وزرع نازل من جوا حتى طايرة ظلمة. طبعا هذا التمثال عبالك نفاخة شايلة الزنجي، روعة شوفوا حبايبي لقيت بالهابرا شوف هاي تمشينا بالمبار راحش تقيت رجعت المكان هنا بس البحيرة مراتي شات عضني أفكر ها هاي رفج هذا رفج رفج صغيروني روحي روحي روحي روحي ارجع لمكانك هسه اشوفكم البحيرة موجودة مليانة من بنون دعونا <tose> نحن هنا هنا منطقه الالعاب مع الاطفال كل شيء وا بقى... كل شيء متوفر بيها بس كل شيء فيديو و... مو كان يوصل قوي طبعا الحمد لله شوي شوي بدات ترجع الحياه طبيعيه قبل كانت مغلقه كانت العالم تخاف تطلع هسه من بدأت اللقاحات العالم قاموا تلقاح وتطلع وشوي شوي قامت ترجع الحياة طبيعية راح يفتحون المدارس وترجع للمطاعم والمقاهي هاي الباب مال الالعاب هذا الحارس مال المدينة مال الالعاب Mm -hmm. Bonjour. مرة شفته يغرد التغريد كلش حلو تغريده يخبل هسه يكون هاي نص الأصوات اللي جات تسمعوها اذا جات تسمعون صوت العصافير فهو من عنده التغريد مالته كلش حلو احلى من الكناري أحلى. تقريبا نفس البلبل لا والله بعد احلى من البلبل شوف متاهات من هنا فرع اشكال ولون. كل من يجي هو حر يقعد ينام يلعب يركض بايسكل شو يريد يسوي خل يسوي هاي أنا ما اعرف يا آثار شوف هذول نايمين هنا أنا ما اعرف شنو آثار هاي كلها آثار هاي السينما مليانة آثار مليانة مني آثار ثاني وحأخذكم بالجزء الثاني هم ما تاخذكم بل الجزء الثاني اصورلكم اثار اثار كلش حلوة واكو قبر هسه اشوفلكم اياه بل الجزء الثاني اكو قبر كانوا يحفرون من صارت العصر الحديث صارت المتروات مترو الانفاق بدو يحفرون ولقوا قبر الشخص يعرفون من هو يعود تقريبا الباقي عجز الثاني نكمل لكم اياه شوف هاي أنهر مال ما سقي تفتر وتروح تسقي الأشجار والزرع كله بس أشوفكم هذا منين ديجي هذا النهر